Олег тримає плакат з написом «Ні примусові вакцинації». Чоловік вважає, влада примушує людей вакцинуватися від COVID-19. Получається психологічними такими, так, речагами або методами наша влада, та що в Києві та що тут на місці, за допомогою поліції примушує людей до вакцинації. Олега, який працює вантажником незаконно, за його словами, відсторонили від роботи. Так, да, я працюю в магазині, мене вже відсторонили від роботи. От іменно за це. На приватну підприємницю Оксану Супронюк держава поклала обов'язки поліцейського, а саме обов'язок – перевіряти сертифікати про вакцинацію. На мене поклали поліцейську відповідальність. Я повинна перевіряти документи, де написано, що мені повинні надавати документи. Постанови Кабінету міністрів про обмеження пересування людей незаконні, переконує учасник акції Олег Боднар. Чому порушується ряд законів і порушуються конституційні права громадян? Це я маю на увазі постанови, які виніс Кабмін, щодо обмеження пересування людей в магазинах, в обмеження їх на працю, тобто людей звільнюють з роботи без вакцинації, яка заявлена як добровільна. Тобто вона добровільна, заявлена, але не прямим примусом людей змушують це робити. Опрацьовують умови впровадження карантинних обмежень, а найголовніше опрацьовує і шукає найкращі способи для. Протидії поширенню інфекції. І тому, звісно ж, держава змушена десь в певній мірі обмежувати людей в їхніх правах. Але це лише продиктовано тим, що ми мусимо всі досягти головної мети не поширення інфекції і протидії епідемії. Порушені акції поліція не зафіксувала, каже старша інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. Приблизна кількість людей, які перебувають на Майдані Незалежності – це 100 чоловік. Охорону публічної безпеки та правопорядку забезпечують працівники управління патрульної поліції та працівники Хмельницького районного управління. Спочатку входження Хмельниччини до червоної зони, а саме з 30 жовтня працівниками поліції зафіксовано 372 порушення карантинних обмежень, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.